Здравейте! Аз съм Асен Налбантов, вие гледате браснарницата. Днес, на гости, ми е рин мой приятел, който обича приключенията. Певец, някой го наричат малкия баровец. Това е СЕНТО! Много благодаря за поканата на Оби. Много Искусни, се радвам да се видиме. Да съм гост на вашето готино предаване. Освен, че си мой гост, ти си мой клиент и приятел. Така е, да. Винаги правим уникални визии, но нека да разкрием и някои неща пред моите приятели. Откъде идват Прякорът и Сенто? Ами ти така, така хубаво ме представи, че аз а, за те които не знаят, аз съм по-малко известен с музиката си и още по-малко известен с YouTube канала си. Но, <сък> но те първа нашумяваш, ако, така че ако някой не знае, правя песни, правя музика. Когато се тръгнах да, да правя, всъщност да издавам песните си, трябваше да измислим артистичен псевдоним. И тогава с моят голям приятел и режисьор Кико, който ми снима първите клипове. Да. Седнахме и трябваше да измислиме въпросния псевдоним. Исках да е нещо кратко, нещо общо да има с моето име. Аз съм Станислав, но малко хора знаят. Като казахме Станислав Михов, ти си син на Илян Михов Баровец. По-младите ще си чуят кой е Сайлян Михов Баровец. Но това е. Баровец, баровец, баровец съм! чакай, нали, аз мога го запая като барбър съм, барбър съм, нали, Илян Михов Барвец, поздрави, а, наистия ти си син на Илян Михов, да. Е, той как прие? Нали? Ти си в различен стил, а, а, пееш, нали, изобщо не знам как е приел начал... това нещо. началото имаше един момент, който някои хора си помислиха, че е пиар, защото всъщност аз правя, най-пак ще поясня, едва ли хората знаят, правя поп-музика. <laughs> така е, да. И а, нали, когато реагираха някои хора, че сина на бащата на поп-фолка прави поп-музика, им нали, беше странно. Но в началото, когато му казах на баща ми, че ще правя песни, че искам да ги издавам и той казва, супер, нали, каква ще е Аз му казах ми, поп -рап". Той така ме изгледа странно. Тъпо. И викам ти отида дето ще се карат на хора. Тия да ще карат на хората ми. ще псуват, дете, нали? Да. Аз ме викам, не, ме, не, той е много се разсърди. Смисъл, доста се изразни. Бяхме стигнали за един момент, в който се разминахме във фантастикото, чак не ме поздравяваш. А, е. Да, да, смисъл. баща ми е академичен музикант, има и преди, че много хора не знаят. Да. Нали, той е в момента учител мисля. Да, преподавател е, по народно пеене, саксофон. Но а, много хора не знаят и го свързват с тази песен всъщност. А той е завършил Музикалната академия, бил е концертмайстор на гвардейския дух в оркестър, дирижирал е Полдивската филхармония и всъщност е. Значи ти си музикант. израснал в музикално семейство? Да, ти? Да, да, баща ми ми ми даде да завърша да и въобще да уча музика, която имах желанието, защото аз съм економист по образование, маркетинг, даже магистър, не просто да. бакалавър. И тогава той ми каза, ако искаш да занимаваш музика, а, покрай мене има от кого да се научиш, може да ти помага аз, всички мои колеги. И беше прав наистина, защото... Разбира се. В момента съм силен в две различни сфери. Ти имаш също доста фенове, доста ти се гледат клиповете. Е, десетина а... някъде има, мисля, че са толкова, като изключим нашите. Но... Жесток винаги с чувства за хумор. А. А, по принцип, моят баща е много голям фен на баща ти. Между другото, ще се радва път пъти. Той дай а, на нашия стол. Трябва да го доведем. Да, също заем. ще е верно. Той е има много, много интересни истории, дето де, мога ви кажа. Ви е преди, че по него са стреляли, докато е пял и така. А, така стига, така. ми. Той Бердол беше в тези години, когато и мутринските години бяха. 90-те години. В 90-те години. години. Искам да кажа, че имаше случаи, в които сме били вкъщи и бусове там какво пише? Виз 2, СИГ 2, слизат и казват: Барлец, идва! Барлец, да! Къде идва? Идва шефът и вика: Ма кой шеф, ма какво ще. Да. Беше страшно, но хубаво е, че ще се опази от тя неща. И в крайна сметка обаче аз тръгнах в другата посока. И до момента, в който той не чу първата песен, той си мислеше, че наистина ще пея глупости, ще се карам на хората и така нататък. Но след като чу, всъщност, първата ми песен, нищо ми няма. А, да. Тогава вече си промени мисленето и, и се сдобрихме, така да се кажа. <сък> да. И така, с, така стигна до Сенто. Сенто трябваше да е свързано с моето име да е нещо кратко, лесно. И така си мислих, когато напълня Арена армеец, нали, като скандал, <сък> да могат да викат нещо. И представи си как трябва да казват. слав. И те няма да го скандират. А, да, и затова Сенто. Сенто. Много, много време истина. И така, така се роди Сенто. Да. А, Сенто, ти си бил и футболист, мисля, че доколкото знам, даже мисля, че с Тото от скандал сте жили да. заедно. Аз бях юноша на ЦСКА, 11 години играк до момента, в който не си щупи глезена. Но това бяха много и години, защото реално аз, да, за мен спорта беше казарма, аз не съм бил в казармата естествено, има научна дисциплина и сме се засичали по терените, даже до ден на малки вратички, от време на време се случва да играеме. Супер! Да. Uh, също искам да ми разкажеш, защото аз наскоро. Uh, ти от скоро вече почина да пускаш uh, твой YouTube канал, много интересно, обикаляш на различни страни. Разкажи ми малко повече за това. Ами, uh, имах идея да си направя мой канал и отново Кико, Кико Пепо, Кико. Отдавна ме Юркаше да, да си направи YouTube канал и ме кажа, добре, защо да си направиш канал? И аз наистина имах много голямо желание да имам канал, обаче не ме кефше идеята просто да направя канал защо трябва, а да има някакъв смислен контент. И когато се замислих, в какъв да бъде, аз много обичам да пътувам и реших, че ще е много яко да направя travel влог, защото такова нещо няма в България или поне аз не съм намерил или поне не на нивото, на което аз го правя. Пффф! Безкромен, безкромен, да преш. И... И реших, че ще направя В началото идеята беше много скромна. Ще си снимам с айфона, ще направим някакви луизер дестинации. А и... ти, де факто с айфона ли си снимал доста от кадрите? Не, не, не, не. не снимам въобще с айфона даже. А, защото в последствие идеята се разрасна, Намерих си самишленици, партньори. И направихме много яки дестинации. Всъщност той трябваше влога да започне канала ми с каза Official и, и направихме дестинации Израел, Йордания. Дубай, Париж, Белгия, Супа. Перу и сега предстоят Мексико, Костарик. Като трябваше да започне началото, пролетайде да не е началото, пролета на 2020 но както знаем, 2020 ни сервира този хубав COVID и като всичко останало и това се отложи. Така е. И реално преди месец започнах да пускам видеата, всяка седмица в понеделник, ново видео. Що в понеделник, аз не Ами ето, нашето предаване е сека събота, ще имаме гост. То моето беше в събота, сега разбрах що съм го премесеца за понеделник. <сък> за да има място за нашето. Да, да, да, някой да го гледа. И готиното е, че реално аз, съм го направ... аз не съм фен на това да е научно-популярно отипънешна географика. Тоест като отидеш тук 1542 година на баба ми фарчи, от мен такива неща не са интересни, според мен и на хората или поне младата част от тези, да в интернет, също не, не ни е интересна. И реално идеята е да е моето преживяване на тези дестинации. Искам ти кажа, че имаше някои неща вече, които ни се случиха направо, беше голям адвенчър, много голямо приключение, защото например в когато пътувахме от Израел към Йордания, те даже в момента епизодите точно излезнаха. Да. На границата на Израел, първо, ако някой не знае, 100% сте чували, в Израел всичко е много скъпо. Евреите наистина знаят как да те оттръскат джоба за зверски. Стиле. И, да. И излизаме ние от границата и те ни казват някаква такса 110 евро, за да напуснеш страната им, човек. 110 евро. И хубаво плащаш, обаче минаваме то, то границата между Израел и Йордания ти напускаш Израел, минаваш някаква никва земя с някакво автобусче и стигаш до границата с Йордания. И там ни посрещат някакви дебели чичковци и казват, ние сега спортите ви, нямате виза и аз. Казвам, добре не ще си вземем от тук виза, ми не може от тук виза. Е, откъде може да си взема тогава? Ами, от друга граница, къде? Тая граница? Ами 300 км нагоре, ще отидете и вземете виза и после се върнете. Ли, вид. И ти си шах и мат, нали, Сещаш, че английския ни е най-добрия. Аз всичкото да. това го снимам. Аз не знам дали мога да си излъчва още. Но ти няко... си снимаш. Да, снимам си и знам какъв в край случай ще го бурна. И аз така го пуснах и ще го бурна, сега не знам. Очаквам сигурно от Иордания да ми пратват някаква призовка или нещо подобно. Ле, ле, ле. Но, но, но тези ни върнаха човека. Е, слава Богу, намерихме някакви, един американец и един швед. И се запознахме с тях и всъщност 4 човека, защото аз пътувам с втори човек, с мен е оператор и ние четиримата, и станахме байганьо българина, байганю американеца и шведа. <laughs> се връщаме към Израел. Тя ни казва, "Връщайте се, то пари вече нямаш, там еврейските техните пари, да ги помнят шкели или какви бяха. Връщаме се, уния пак и е ми хубаво добре, а тя границата е на едно поле в нищото, едно единствено такси, оня вика "Елате, сега да видиш ти. Качваме се ние. Някаква цена таксито беше примерно 600, не, само такси. А, стилен. Да, хубавото, е, че го разделихме на 3. <сък> <сък> на 3 ние сме 4, мама, ние го делим на 3, нали сеща, защото сме на страни. Да. Особено, он е беше много отворен. Той вика, хубаво, делиме го на 3. Той се седна отпред, защото пък той е някаква техница еврей по происход. Да. И знаеш, там е говори с шофьора. И тръгваме, ние пътуваме, нагоре пътуваме, пътуваме, стигаме втората граница вече след няколко часа и уния. А, трябва да платите втори път такса, изходът ти зрел. Втори път, човек! Втори път. И аз му казвам, пич, виж бележката, тя върви. Един час сме ми мина не обратно и сме платили. Ми, съжалявам, трябва да платите. Бан втори път такса. От там плаща и виза. От визата ние вече сме много далечни. Ние пътуваме към Аман, столицата на Йордания. Ние сме вече. на 300 км от нея. Бяхме на 30. Значи, ето, са, на, на предишното ми предаване имах един приключенец от отбора на приключенците. Обаче се оказа че и ти си много голям приключен. От бора на певците. От отбора на певците, но, но обичаш много приключенията. Браво! Жестоко! А те, ме... То Това обичаш да ти кажа тогава, не ми беше <сък> много готино. <сък> Щото в момента като го гледаш на видео и сега като го разказвам, то, и тогава си го мислих, нали, е една много готина история да го разкажеш. Обаче тогава аз наистина се чувствах като някакъв престъпник има и предици. Uh, сякаш uh, си някакъв иммигрант или нещо подобно, защото те ти държат паспорта, не ти го връщат и така нататък. Uh, знаеш ли за какво се сещам? Ти снимаш един клип в Дубай и трябваш аз да те направя от тук. Да. Спомняш ли си? И uh, ти ми викаш, брат, научи ме как да си правя прическата, нали, за да uh, си я направя в... Аз още имам 8-минутно видео за <сък> това. <да. сък> <сък> да, Ей, верно, ние снимахме клипа. Докато те постригвам, ти се снимаш за да покаяме стъпка по стъпка как ти правя прическата. Та, да, историята е следната. Ще правя, направя съм нова песен, ще снимам клип. И клип ще е в Дубай. И идвам при Наоби и трябва да ме пострижи, обаче аз естествено някак да си направя косата, прическата там. Ни си нямаме ни идея как ме прави той точно. И слагаме тук айфона и някакво 8-минутно видео. В как което правиме прическата. ме учи да, как, как се прави прическата. Смешното беше, че обаче понеже. А, Тая песен е един международен проект. Така. така да прозвучи по масштабно А чакай тя излезна ли? Стана. Не, още не е, излезнал. още не е излезнала. А, това тръгна, казвам, че това е смешното, че всъщност този международен проект беше и той за 2020 година. Ама се отложи за тая, а сега се отложи за следващата. До година ще отложи и така нататък. Няма да излезе. Няма да излезе? Как е тръгнало, викаш? Не, уж до година последно за световното по футбол ще излезне. Понеже там сме наместени ни кубинци, са ни испанци, ни англичани. И всъщност идеята е, че ще се презъснеме всичко и тези кадри от Дубай няма да ги види никой. Така че колкото и хубаво да се направя прическата и да се ми да. А това ще е да ти кажа, че то е важното как си постриган, нали? Тя прическата ще стои постриган ли си готино, винаги ще ти стои. Прическата. А, всеки път ми го казваш, аз като се направя, съм като изплют, ти като ме направиш, съм по-добре. Е е, как ме правиш, ме, брат? то не ми не, стои не, не, не. така в Еми. Явно ще правим и такива онлайн обучения. звънкаш ми по камера и... да, на FaceTime на и директно. То да ставаш, така ще, ще стане с видеото. А, добре, а, започнахме нали, да говорим, че си бил футболист. А, разкажи малко повече, спортуваш ли сега още? Игра, игра в футбол с приятели, но а, ако намирам време, всъщност как се занимавам с YouTube, нямам време да ходя на фитнес. Не yeah. знам защо така, може би тук повечето хора ще кажат. Стия, че и аз, аз, аз започнах дали ще имам и аз време. Не, май като гледам не. край забравям. Ти си такъв сериозен екип зад гърба си, не, ще имаш време. Много добре, много добре. Не, матьорите, <laughs> сами си мъкнем ето Искам да, да, да благодаря на DAS Studio, защото наистина да. са много силни, много сериозни. Да, да благодарим на Да. да. Така трябва. Окей, okay, брадата, скъсяваме я, махаме я. Да, късичко. Късичко, Както винаги. Те завърша леко с браснача, да, но, но там вече искам с реакциите да си по-внимателен. Абе, Доста клипове си снимал. Мисли си, че си досаден като снимаш клипове? Как реагираш примерно? Ами аз не мога да сетя, защото те наистина са много всичките четири клипа. Но сеща за един, че си смееш, защото Пепо е зад камерата. А, по принцип съм досаден най-вероятно, аз съм много педантичен. А, ако сте гледали този филм Монг, аз съм монг на живота, един от тук присъстващите вече го знае. Сега се усмихва, но 100% ме е псувал най-малко пъти. А, и тамо малко педантичност, това е малко и дърба, и проклятие. От една страна изпиваш много нещата и е положително и хубаво, но от друга страна ти пречи някога, защото може би малко се вглубяваш в някои неща. Но обичам да изпипвам нещата. Важното е, че в крайна сметка стана да. готин клип. Да, да, много яки клипове са направени. Супер, е. <към> Сленто, ние сме почти на финала, така както обичаш изчистената визия. Нали? Много си го ставам, Дърти Лук, Не е много араб стая. Точно така няма арабския стил. Не си очертан. Така просто си изчистен на доста брадата. Искам да ти благодаря. Много благодаря. За мен беше е голяма чест, че си тук. Изобщо аз те познавам и като мой клиент, приятел и днес си yeah. ми наистина много готин и свеж гост. Освен следващия път аз да ви поканя в Мексико всички заедно да се пострижем, там, що не? Ма това ще бъде <laughs> яко, ще го гледаме и твой епизод. Благодаря ти, че беше наш гост, yeah, за мен беше удоволствие. Последвайте сенто в YouTube и в Instagram. А кой ще бъде следващия път, ще разберете, а вие се абонирайте за DA Studios и гледайте следващите епизоди.